De fet, va ser el motiu, un dels motius pels quals vaig triar aquesta escola. Jo buscava que fos una escola que pogués arribar tota l'etapa educativa, des dels 3 fins als 18. Per això per mi era important. Primer perquè és el mateix projecte educatiu. El nen no pateix canvis. El seu entorn, també amb els companys, els professors, no passa d'una escola en la que està entre amics i passa, per exemple, de ser el més gran quan acaba la primera etapa, a la secundària ser el més petit i adaptar-se a nous amics... A nou, o segurament a un projecte diferent. Vosaltres, com a família, com a pares, és superimportant el canvi d'entrar primer a de l'ESO, és un canvi molt radical, i això ha sigut una tranquil·litat. Perquè heu continuat en una línia, ja tenia un pla d'estudi seguit, és anar continuant per anys i no un canvi super diferent com altres escoles. Sí. sí, perquè ja saps el ritme, ja saps el que et demanen, ja saps com funcionen les coses, llavors tot és més fàcil i això és un punt d'avantatge per a nosaltres. Acadèmicament parlant, ha estat un punt a favor perquè ja sabíem com anava la cosa, el que et demanava aquest centre... Clar, per nosaltres és una oportunitat molt bona perquè els alumnes comencen des de petits, els coneixem en tots els sentits, tant a nivell personal, a nivell social, com a nivell d'aprenentatges, i aquesta informació és una informació que tenim com a centre i que la, la nens traspassant i, per tant, ens donen coneixement molt, molt, molt, molt intens de cada a un dels alumnes, de forma que l'aprenentatge pot ser molt individualitzat i molt adequat a l'alumne. El que més m'ha és que m'he sentit acompanyat en tot moment, des de que era molt petit fins que era gran, i que acabes veient doncs, que ha sigut com un procés, no? Que has, veus després dels nens petits i dius, anda, jo també estava quan fa 15 anys. Jo tinc amics des dels 3 anys i per tant acaba sent com una mena de família. De fet, hi ha alumnes que encara tornen i no sé els professors els coneixen. Des de que vaig deixar l'escola per anar a la universitat i tot, sempre he acabat tornant per un motiu o un altre i realment eh, sento això com a casa meva. I llavors es senten com a casa, perquè clar els professors han vist, els han vist créixer des de que eren ben petits i també han vist com han anat evolucionant i, i no sé, jo crec que és molt maco i ells ja senten molt part d'aquí, de l'escola, la, la veritat és que sí.